Boas noites, meus veciños. Que vos trae por aquí? Non me creo que vinestes para escoitarme a mi. Viestes de trazo entroido e con cañas de reír. Este tipo se entizou como a frauta da velita. Como frau que lo conto prometeu chimpano a ratos pero o único que seixo volveu aos templos de franco. Este homem está preñado. Iso non é o normal se non co quere, quere ter que gaste abortando en Portugal. están pois estade tranquilos, non leo un bebé por dentro, o que leva e metido son xe leis de outros tempos. Hace vagos e maleantes, unha que vai contra o aborto, mora a liberdade de prensa para conseguir máis votos. Contra a mosa solidade non lle deixo seu partido, se en calía hai máis de un que tamén un invertido. Falou desde aquí arriba, Para ter mellor visión, e tamén é tamén por que importante conservar as tradicións. Por máis que lle pese a boitos, isto é tradicional. Dicen que son conservadores, e nisto queren innovar. A tradición conserva o povo. Falta o apoio institucional. Pode que pase de nós porque lle O mellor non é por iso, lo que quieran é censurar porque sabe que aquí os podemos criticar non é porque o xeña rojo pero de que poda falar se aquí na Xunta de Madrid goberno o Partido Popular se cuestión de peloteo para que nos poidan apoiar me lide ben vale unha misa vivo Partido Popular expuso un facer prego para resumir o deste ano ben podía repetir o domingo ano pasado repetir todo o que dixen Pode ser algo pesado, pero todo este país sigue igual de escarallado. Impudaron á princesa, e iso sigue igual de fer. O único que dixo foi, non o sei ou non me lembro. Ainda segue igual o escándalo coqueno. Eu gastando un parquímetros e eles veñan xeos petos. Os seus petos e os de outros, porque foron contratados nas empresas implicadas, familiares e chifadas. Estaban moi confiados Corrutunos dos, dos partidos Setirroubas, Eugamé E aquí todos caladinos Seguen tanto e atesoina En sanidade e educación Pero tanto recortaron Que xa arrou revolución Con mareas de moitas coares Protestou o personal en na sanidade máis lideña foi tan mal el que si non se protesta Este conto acaba mal E quedou claro co exemplo das obras de camonada Dos catarás tamén falen pero hai que seguir falando andar tú más por Europa a independencia de Ticato. A piscina sigue seco cousa malo de creer pois cora o que non será se non para de chover Caio malo que dicía que a apertura era inminente presentar unha concurso e non hai ni quenque a quente pasaralle con as casas que tampouco hai que nas Seguimos, subiendo luz, todo el año pasado para esto. Seguimos, igual de a pobres, estábamos fallo un año, a pesar de que reparte previos en casa parrada. También dicen que obrarían, o de seguido, pero único que voy vi fue a medios aburridos. Menos mal que no me odio, ahí sí que es son tardaron 12 meses en por fin a comentarles. Mejor que no se dé a presa, que las presas son muy malas, na estrada da Coruña, un co sobre collas alas. Tanto día, que pasar, que non coi o pasado, desde que eu favo pregó dese cortos dun palazzo. Eu non son supersticioso pero sempre se dixo o no 13 valo, vana, non co vale, no vale. máis números e non crece. Pois non é verdade o dito, que o trece si foi mal, pero non que yo ao catorce comenzando o temporal. E así, pasou un ano, así remata este pregó, que me teño que ir marchando e mañana e madrugou. E mentre sigo falando desta ruina do de país, segue abogando xente por poder entrar aquí. Venen xogando xa vida, pero venen enganados, que seguro que no viña, se puñera a fer salvados. Menos mal, os que se encargan de viciar as aduanas, teñen unhas boas pelotas, pero de goma pa disparadas. Ainda que no mundo dos negocios, non dan pesos por 4 pesetas a nosa caixa moi vetida cunha oferta mellor que esa Canto caia unha presa vendese como a Donavale, pero iso é pan para hoxe e moi canzame para o mañán Ainda nunca que eu me lembra, desde que son un cativo ver nas noticias decindo algo positivo Alucrarán algumas rúas será pola selección pode ser in dos escuras que ao enteño tropezón que se o ten fora, non se dá ningún vecino, porque a xente de Melide me caminos. Pero non arranxan prúas que teñen baxes a esgallo, en total pa catro votos non compensa ao traballo. É que somos xacutenos, o hacemos todo do revés, non valemos ní sequer para facer secuestros tres. un desplegue policial, non vou bronear con eso, que por ter vermelho o coche, casi me levaron preso o que digo non prego vai subido a internet en que os criamos americanos e se poidan entreter agora si que remato que esa é outra tradición faibola que me despedir e sigo dando o tostón se me prende o polonito de pronto por favor ou alo menos non me aplique a doutrina de parón senón tamén me desardo como fixo a banca eca Ahí nos esta pistola, un petardo de metaleta. Si ahí no de hay si de descansados, en de los justo ambiente sano, te daréis todos los a volver dentro de un